Soc la Cristina Sampere, directora de la Fundació Cetba i vin a presentar l'exposició Cicatriu. Cicatriu és una exposició fotogràfica apadrinada per la fotoperiodista Sandra Balcells i s'emmarca en el projecte fotogràfic de l'Obre la Llum, que és un projecte organitzat per la Fundació Cetba eh, adreçat a dones que han patit violència masclista. Es tracta d'un taller de fotografia i paraula, impartit per l'educador social i fotògraf Ventura Camacho, eh, que durant tres mesos fan un, un taller de fotografia on es remouen emocions i on s'intenta que dones que han patit aquesta xacra social puguin eh, treure de dins les seves emocions i reflexar-les amb, amb un llenguatge fotògraf.